Střícné, laskavé a přátelské prostředí bez stresů, napětí a nejistoty. Přesně takhle na vás dýchne čas strávený v Mateřské škole Kampanova v Hradci Králové. Ta se nachází uprostřed sídliště Lapská kotlina 2 a je třídní. V současné době v Mateřské škole Kampanova máme 168 dětí, umístěných v šesti třídách. K nám také patří Materská škola Albertová, která je odloučené pracoviště, tam máme další tři třídy a tam dochází 66 dětí. Pro orientaci dětí jsou jednotlivé třídy rozlišeny symbolem barevné pastelky. Materská škola se zaměřuje na všestranný rozvoj dětí. Využíváme prvky metod začít spolu, což vlastně vzděláváme děti podle inteligencí, podle Gardnera a ty děti si vlastně jsou rozmístěny na zaměstnání do center dle vlastní volby, co jim je blízké a co je baví, tak v tom je podporujeme a rozvíjíme. Takže máme centrum například přírodovědné, centrum prostorových aktivit, výtvarné, Pracovní. Teď hodně se dbá na tu politechnickou výchou, která si myslím, že se tímto úplně výborně rozvíjí. Takže naše děti vlastně celý, v podstatě celý zážitkový den si mohou vybrat tu činnost, která jim je blízká. Při naší návštěvě mateřské školy měli děti tematické zadání Hradec Králové a tvořili vše, co je s východočeskou metropolí spojeno. Co to dneska malujete tady? Hrálovnu Elišku? Jo, a, a po kalárovnu děláme, děláme hezké, hezké, hezké šaty. Děti chodí do školky s radostí. Je to nejvíc líbí, že tady máme Lego a já jsem si tady postavil velký auto. Materská škola se zaměřuje i na pohybovou výchovu. V předškolní třídě chodí děti plavat i bruslit. Pedagogové se zaměřují i na rozvoj jazykové vybavenosti a také angličtiny. Materská škola Kampánova je fakultní mateřskou školou, takže sem pravidelně docházejí i studenti z pedagogické fakulty. Hlavním cílem koncepce výchovně vzdělávacích prací v této materské škole jsou spokojené děti, které budou mít při všech činnostech průběhu celého dne v materské škole pocit bezpečí a zájmu o jejich osobu, i o jejich potřeby, o jejich zdravý tělesný a také duševní rozvoj. Víze do budoucna, aby to klima, jaké v té škole máme nastavený, aby zůstalo takový, jaký je a jenom se to pozitivně rozvíjelo dál.